Hai, salut băieții și bine am găsit la un episod din seara noastră, zile că de un episod destul de important pentru că am reaplicat la funcția de helper după, cred că mai bine de 3 ani sau 2, deci nu știu sincer cât am, de cât am, de când am renunțat ultima dată și ultima dată am fost admin, de când am mai fost în staff, cred că au trecut mai mult de 2 ani, cred că aproape 3. Uh, am făcut orele jucate și am aplicat, cum acum să vedem un răspuns în panel să vedem dacă suntem acceptați sau nu, băi eu sincer, nu știu, cred că am șanse, uh, chiar dacă am doar 150 de ore jucate pentru că am mai fost, gen ar trebui puțin să-mi crească șansele la helper din nou, pentru, doar pentru faptul că am mai fost helper, și am trecut prin funcția de helper fără nicio sancțiune, am ajuns să admin din nou, n-am avut nicio sancțiune și până la urmă puteam, dacă reveneam mai repede, puteam, cred, să revenim direct în staff. Dar am revenit cam târziu și când am făcut etichet, mi-au zis băieții că e puțin cam târziu și nu mai pot să îmi dea funcția. Dar dacă am aplicat, să vedem, acum am învățat cât de cât, cât de cât. Cred că știu salut trei. Cred că știu mai tot, uh... <coughs> faci clip, da. hai să vedem și noi ce am vrut să vedem dacă reușim să facem ceva wanted, am uh... am învoire la raport pentru că am vrut să stau mai multe pe ore jucate să văd să am sta gen cu ca asta. am stat cu slasheno activa să văd ce întrebări pun jucători și am învățat gen din urile răspunse de helper. Și sistemele noi care au fost adăugate după ce am fost eu în staff. Cred că acum le cam știu pe toate, așa că bă, eu cred că sunt pregătit. Dacă e să primești funcția de helper, vă da seama că o să trag tare, să iau cât mai repede admin. Nu știu acum cum se dau apuri înainte când am helper, se dădea odată la o săptămână, două, trei, depinde de cât de activ erai, primeai admin. Și se dădea și de la helper 2, dar acum văd că dacă dau admins, doar la ora asta, fiiți cât sunt on nouă admin. Atunci era cam criză și se dădea mai repede acum nu știu câte enures minim și pula mea. Sper să mă descurc oricum cu programul de muncă cu astea. No. Nu, știu, nu știu dacă mai ai voie, înainte aveai voie cu nu Next și cu altele. Bă, și hai să mă duc și eu la fiș. <coughs> nu știu dacă mai face cineva fiș sincer, dar vreau să, înainte să mă duc, stați să pun muzica iar. Nu știu dacă mai face cineva fiș, Vreau să fac niște raport Sau niște permise Chiar dacă am un boier Mă rămâne raportul va pentru săptămâna viitoare Și da, Bă, de când s-au băgat joburile astea două noi Gen, Minerul și Eu uite ce fac merge. De când s a băgat Minerul și fisher la Ăla industrial Să mor dacă mai face cineva alte joburi. Bă, nu mai vezi un tracker Nu mai vezi un... Kerbici, un fiș normal, bă, nimic în cază, jura da. ta nu știu, dar sunt suspecti conectați Da, da mă, da, e... e problemă și la server gen La mulți nu le merge cu DNS-ul serverul, apare că sunt zero conectați ei, ei cred că e picat serverul, dar de fapt trebuie să intri cu IP-ul Și mulți nu știu IP-ul, nu prea de unde să lea și de asta sunt și așa puțini jucători, adică nu sunt puțini, că până la urmă eu e 11 noaptea, de-aia vorbesc și eu puțin mai încet, poate v-ați da seama gen că nu vorbesc foarte tare. Dar cam asta e cu serverul, gen nu știu care e problema, din ce cauză merge numai CPU, dar mulți, că am făcut și un live mai înainte și mulți înscriau că cum mă joc, că lor le pica serverul, că și-au la calculatoare și astea, dacă aveți problema asta, să știți că nu e din cauza la internetul sau calculatorul vostru, e pur și simplu... Uite-l pe asta n-are sau? Bă, băi, mai disperă, mă, când merg ăștia. Doamne, orice mașină pe server ăsta merge mai tare ca mașina de poliție, mă, acum e nebun. Să mor eu dacă găsești ceva. Ia uite-l, cu nrg ul are Da, mă, nu prea am ce să fac, să-mi bag piciorul. Ea, am filmat și târziu. Nu sunt nici... Wanted, conectat, ce dracu se fac? Hai să mă duc până la casă. De fapt, nici nu pot să mă duc la casă. Vreau să am o mașină de acolo, dar... Nu are benzină. Atent, mă duc la Miner. o să dau eu duty off aici. Am o mașină de la rent. Uh, da, mă, și dacă vreți, mod pe cul, găsiți pe serverul meu de Discord. Serverul de Discord îl aveți în descriere și... Aveți acolo mai multe pe cursi de la mele și de la Raul, aveți toate modurile posibile, gen medium, low, high, very high, very low, tot ce vă trebuie. Și cred că mâine o să postez și eu un pe de, de iarnă doar că data asta, unul, medium sau high, nu știu, nu știu cum o să iasă gen, încă nu e gata, dar de multe ori nu-mi dau seama pentru că am un calculator mai bun, gen dacă știți calculatorul meu. La mine nu prea se simte diferența de FPS-uri între mod pe cur decât între unul ultra cum l-am avut pe ăla cu NB DirectX 3.0 Acolo da, simțeam și eu FPS-uri în minus, dar între unul medium și unul high sau unul medium și unul low Eu nu prea îmi dau seama și chiar dacă fac un mod pe low am văzut că mi-a zis cineva de... De fapt mai multe persoane mi-au zis că... Cum mod pe costa low, că mie nu -mi duce gen am mai puține VPS-uri decât am cu gta Clear. Da. A, da, mă, și -am uitat să văd că s-a dat restart uh, la server. Uh, de fapt, nu restart. De fapt, da, s-a restart și a fost adăugat un nou update. A fost două crate-uri sau un crate nou. Ia, stă și a n-am o cutie, să văd, arăt, dar s-a adăugat un crate nou. Uh, s-a adăugat Battle pass și cred că Quest, or, vorbesc prostii, nu știu dacă Quest 100%, dar, uh, cred nu, s-a băgat 100% și Battle pass a fost adăugat, uic, cu a început, timp câte am înțeles, este destul de ușor, Eu uite mă, mâncați să gurată ce aici, din 570, 260 la job-ul nu Uh, da, mă, și-am văzut asta la Raul și vreau să mă duc eu la jucători Să, nu știu, să-i gen, dacă s-abonați la canal Și cine-i abonați să-i dau, nu știu dacă am mai mine nu, dar o să mă duc la bancă să -i scot Și o să-i să dau 2 miliarde dau la jucător. Hai să vedem de, de fapt, nu, mă, nu, nu, nu, nu, nu Că ăștia pot să mintă Ăștia pot să mintă Bă, hai să văd și eu, minereule Că cred că am minereuri Să partim și eu la job -go. Avem aici fierarul uh, abg nu, Abga, Cum am n-am job de miner? Cu job Jobs Ce share se face, ce mă, și nu. O oh, miner, hai să luăm job-ul întâi Cred că am ceva din să pot să contribui Nu, y grec Uite mă, ciocan ce dracu' ăsta, nu? It stands, să mori, tu. Ai prea multă viață. Uh, hai sa vedem. Ores. A, uh, numai 10 de-astea, mă, mă, dar pe 10 de-astea cred că i-au... Uată, uh, au scăzut prețul, mă. Participă cu minim 66 kk. Dar geogul... A, e Betal pe mâncați așa, am speriat. Au schimbat, mă, prețul. Știu că parcă luam pe 10 de-astea fix un cacagin, general o, o bucată de aer iron sau ce-am avut eu, 100k. Și fișesc Deci nu jobul industrial, fisherman si Și pește aveam, pe care și pe aia putem să-i vând. Da mă, nu știu ce să mai fac pe clipul ăsta, băieți, pentru că ați văzut și voi vă, cu ante nu e. Ce să vă mai veara, nu știu, că chiar n-am să fac, o să fac un clip special mine cu update-urile și o să vă arăt mai multe. Și cam asta ar fi cu videoclipul ăsta, nu uitați dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, dacă v-a clipul, apăsați și vă acolo pe butonul de like și eu am fost furnor, ne vedem data viitoare. Re.